9.50 ранку біля комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» збираються миколаївці та чекають на екскурсію та на покатушки, як їх називає організатор Павло Гарєєв. Відбувається це на відставрованому трамвайному вагоні номер 2120. «Я взагалі є фанатом трамваїв. і Взагалі я вже не перший раз тут, але мені з кожним роком цікавіше сюди приходити. Тут розповідають про історію трамваю, Миколаївського саме, трамваю. ...також проводять екскурсію, дуже цікаво, а потім ще е, покатушки дуже цікаві». На початку заступник начальника трамвайного депо номер один Олександр Половиненко... ...нагадав правила безпеки та провів інструктаж з охорони праці. «По підприємстві дивимося, ходимо акуратно, в рельси переходимо під прямим углом... ...на стрілочних переводах не встановимося. При нахождении на території дипо смотримо теж нема чіма Далі екскурсія, під час якої миколаївців ознайомили з історією та діяльністю підприємства, основними професіями, специфікою роботи тощо. Ми побачили ту піднагодну, яку ми ніколи не бачили. Ми тільки пасажири. Ми побачили там ці ремонтні базу всю, яку ми ніколи не бачили. Ну, сподіваємося, що ми ще побачимо місце наше прекрасне, Миколаїв. Ми будемо, згадаємо ці місця, де ми вже давненько не були. Спільні трамвайно-тролейбусні покатушки організовують вперше. Раніше поїздки були тільки на трамваї. По-перше, фанати та ті люди, що прийшли на цей захід, будуть спілкуватися між собою. І, по-друге, це буде розповідати історія становлення трамваю та тролейбусу в нашому місті. З трамвайного парку ми поїдемо через другий закритий маршрут, який був закритий в 1991 році. Поїдемо на широку балку по вулиці Кузнецькій, звідти будемо їхати по вулиці Чкало через Риноколос на яхт-клуб, а потім закритим восьмим маршрутом будемо прямувати на 10-ю воєнну вулицю, на 3 й воєнній вулиці, це після того, як ми повернемось, пересядемо на, тро на тролейбус. Під час поїздки Павло Гарієв розповів жителя міста про відремонтований тролейбусний вагон, знайомив з невідомими маршрутами електротранспорту тощо. На покатушки прийшло 28 людей. Захід безкоштовний, тривав до 15.00. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.